عيشت في المين ما الناس الحلوة راح يا قلبي كتبين وعدت دواح وفي الكلب وعيش صدقني في وقت ديك جنبك هدلا مفيش غير كلبك حبيبك